da vratiti po istoj putanji po kojoj parter dolazi. Znači, ako je on išao ovako, ne možete da uradite ovo i da vratite ovuda nazad. Zašto? Zato što on ide do putanja, ne možete kroz njega nazad. I morate da promenite njegov putanju. Znači, kada parter dođe, vi morate da se sklonite znači, na liniju koja je paralelna sa putanjom po, po, po sa kojoj parter došao. Znači, odavde, Ovo i ovo povedete za sobo, da vidite ovaj kraj? Znači još jedno. Prvi deo je ovaj. Ovam, da li vidite? Hajde pravite. Nije dovoljno sada, vi uradite ovako. Vi znači, uradite, pomerite partnera na svoju liniju, ovako ga pomerite i hoćete da ga bacite. Znači uradite ovako. Znači uradite, ovako, ovako, i hoćete ga baciti. Međutim, pogledajte njegovo telo kako stoji. Još jedan, da isto je stavljeno. Njegovo telo stoji pravo. I on u tom momentu stoji izuzetno stavljeno. Tako da dakle, je veoma teško da ga bacite. Vi morate prvo, znači, opromeniti za da početak, da videte. Znači, da stojite ovako, ili ovako odprednje mi je to, ajde, znači, idem ovamo i ovo vodim na svoju liniju. Međutim, ovom drugom rukom i kolenima ja njega teram dole. Znači, gledajte, to je druge stranje, gledajte. Znači, u ovoj poziciji ja ga oteram dole, gledajte kako on sam stoji. On stoji sam savijeni kolenima kao i ja. I odavlje... Ovo ide Sada on stoji u luku u nas, da li vidite? Nećuš ja da li vidite. Gledajte. dole, da vidite ovo? I sada, moje celo telo prođe pravo. Međutim, pošto su njegove, pusti mnogo ruke, kada o... meni okrenu. Ako on opusti ruke, da vidite po ako ja ovo guram pravo, Zato što su mu ruke vesane u ramenima ovo ide gori, znači još jedno. Istrojite, istrojite, znači mehanika, čista, čista mehanika, zgobo ovo i vesan. Ako ja ovo guram pravo, ovo ide gori. To znači, u ovoj poziciji kad se e, mi nađemo, znači u ovoj poziciji kad se nađemo do ove, ja krenem mojim telom pravo, i disjoint disjoint nogę. Tak o da niego otwiera uluk u nas i on de, te o tam. Znaczy się ład, tak? da ne morate da puštate partnera da se ispravi polenima skroz. Znači ako se partner ispravi goline gore morate da dignete. Znači ako se desi ovo morate da dignete dok da bude u luk u nas. Međutim i tada kad je on u luk može da se desi da vam bude teško da bacite. Zato nemojte da puštate partnera da ustane skroz gore nego uradite lav. Ovo, ovo malo kore i ono je dobro. Znači b, da eh? znači b, znači b, ovo, ovo. E, ide kako ide i vi se šta treba. Ova ruka je ovde negde kod kraja štaba. I ova ruka mora da ga potegne da on ide u smenu gde je krepu. Tako da ova druga ruka dođe ovde između njegovih Ova. Znači ako dođe s druge strane, kada uradite, kad se sklonite sa linije napada, ako vedete na svoju vidiju, a druga ruka ide ovu. Ovdje ne redi, ovdje je pitanje šta bi bilo i kako je bilo, i koje tehnike je odavljeno. Ali da biste ovu tehniku uradili, bolje bi bilo da ruka bude ovu. Ali? Možete da ga bacite rukama. Znači, posle ove pozicije gore, Prvo treba početi da pada vaše telo, znači vaša težina i onda vaše ruke još dodaju bod u napred. Tako bacate partnera ovdje, znači posle ovoga je ovdje težina i ovdje, ne tamo. Ako uradite ovo i tamo partner će da hode, evo gledajte. ovo voda, neće padne, zašto je bava? Morate tu da ga bacite ispre sebe, tu morate da zavodete, prvo pada telo, cela teže, celu težinu prebacite napred, vi će ovo ulovnu i bodete rukama ovdje. Tako da se izbava ovako, dajte, ovdje, ovdje, tu, dajte. Prirodi u celom univerzumu sve se kreće u nekom ritmu. Pa i partner kad dolazi ka vama, kreće se u nekom ritmu. Problem je jedino što način kad on dođe može bude brži ili sporiji, ali od momenta kad vi uhvatite šta? Ritam koji je potreban da biste bacili partera je ritam gravitacije. A, ritam gravitacije znači a, to je brzina koja je zemljina teža buče moju ruku kada ja pustim mišići, kada istučim sve mišićne gru. Ovo je ritam gravitacije. A, to znači kad radite već budemo vaše ludno, vić, ni, sam, ši, to je ritam gravitacije. Ako hoću presporo, vić, očigledno nešto nije u redu, jako ubrzav, vić, ni, Ne valja, nije prije dozvo. Znači, ritak gravitacije je ovaj. To znači, ako njegovo telo hoćete da bacite brže nego što njega vuče gravitacija, njegovo telo će da vas skoči. Ako hoćete da ga bacite sporije nego što deluje gravitacija, njegovo telo će da vas vuči. Znači, ako je prebrzo, njegovo telo će da vas skoči. Ako je presporo, njegovo telo će da vas vuči. To znači, uklapanje zavisi od njegovog načina dolaska. Znači, njegov način dolaska može bude spori ili brži. Znači, to je to. Međutim, posle uklapanja morate da imate ritam gravitacije. Ni brže, ni sporiji. To je ovo. De. Mora da bude taj ritam. Da Znači, nije ovako, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo, ovo. Bez drugih znači, nije ovako, ovo, ovo, ovo, ovo. Štačan, ovo, nekako šta 20-te nikog atati. Mora kuk da uđe tu. Kuk. da se stvar dolazi, da ću neko pozimati. da ostanete do zadnjeg momenta kada se štab skoro pogodio.